Dacă tu zici așa, tu așa ei. Old Google uh-huh închideți. Oh, încăs e-nici. Cum faceți? Zdrobesc. Oh, nu. Oh, Das ist nur für Spaß. Aber nu. den Fisch doch. nu. Oh, nu. Oh, nu. Ja. Okay. Und komm gerne nächste Mal. Und vielleicht noch größer. Ja, aber... Ja, ja. Aber, und essen Sie nie? Ne. Einmal im Jahr vielleicht, ja. Okay. Aber nicht von See, ne? Lieber von Meer, ne? Ja. ja. Lieber von Meer, das ne? Das stimmt. Ich auch. Und von See schmeckt immer so ein bisschen nach Schlamm, ne? Ja. Dann noch viel, äh, viel guten Fang, ne? Dankeschön. Mhm. Tschüss. Ce șmechere ești tu? Ce șmechere ești tu? Dă-i aici. Ce șmechere ești tu? Un pic mai aveai să Ono nije go pro stop recording Se duce înapoi. Ia uite ce sols frumos aici. Bravo! Ai luptat frumos, ai luptat corect. Ti-ai dreptul sa pleci. Incet, nu te grăbi. Dacă ai putea tu să te dezgheti singur, pe tine nu te pozezi pentru că îmi și chiar nu vreau să stau în ploaie. și tu pozat pentru că ești un băteios, dar încet, încet, încet și da. Asta a fost suferința ta. Uite, crești mare, te foarte mare, și vin apoi după aia, da? Hai, ușor, nu mă stopi, fugi.